גם בסרטון הזה ננסה לדמיין את עצמנו בתור מתמטיקאים ופילוסופים מהעת העתיקה שמנסים להרחיב את הגדרות המתמטיקה ככל האפשר בלי להתעצל ובלי להשאיר סתם דברים למוגדרים כאשר אפשר להגדיר אותם. כאשר מנסים להרחיב את ההגדרות המתמטיות, בייחוד בתחום אה, של כפל וחילוק, יש כמה דברים שמאוד חשובים לנו. למשל, אם יש פעולת חילוק, צריך להיות אפשרי לבטל אותה באמצעות כפל זה מאוד חשוב לנו אנחנו רוצים להניח אנחנו רוצים להניח שאבור כל סוג של בעלת חילוק אם מתחילים ממשפם סוים ומחלקים במספר אחר אם החילוק מוגדר כאשר מחלקים במספר מסוים ולאחר מכן מחפילים אותו באותו מספר בדיוק ומורים להגיע בחזרה למספר המקורי כאן אנחנו רוצים לקבל את x כאשר מכפילים ומחלקים במספרים רגילים, זה מתקיים כמו שצריך. אם הוקחים את 3, מכלקים ב-2 ומכפילים ב-2, מקבלים 3. אם מחלקים את 10 ב-5 ומכפילים מקבלים 10. יש עוד הנחה. יש עוד הנחה שמאוד חשוב לנו להניח. חשוב לנו שכל הגדרה שלנו תתאים להנחה ש-x כפול משתמש בנקודה לציון כפל, אנחנו מניחים שx כפול 0 צריך להיות שווה ל עבור כל x שהוא אלה הן שתי הנחות שחשובות לנו שחייבות להתקיים אסור לסתור אותן כעת כשסיימם עם ההנחות נחקור את החלוקה ב -0. הדבר הראשון שנעשה הוא ננסה להגדיר זאת בואו נניח נעשה הנחה נוספת, ש-x הוא מספר שאיננו 0. הדרך הטובה ביותר להבין, להבין מה צריך להיות שווה x חלקי 0, ולהניח שזה מוגדר ולנסות למצוא את התוצאה. כמה זה יכול להיות שווה? נניח ש-x חלקי 0 שווה ל-y. בעצם נשתמש באורות אחרת כדי לא להתבלבל עם ההנחה. נניח ש-x של 0 שווה ל-k. אם זה נכון ואנחנו מגדירים את החלוקה ב-0, אנחנו מנחים שאם נכפיל את k ב-0, נקבל בחזרה את המספר הנקורי. זאת הנחה שאנחנו מוכרחים לקיים. בואו נראה מה קורה. x חלקי 0 שווה ל-k. יש לנו חלוקה ב-0, ולאחר מכן כפל ב-0. אם שני אלה שווים, אם עושים אחד האגפים, צריך לעשות את גם על השני. והאגפים צריכים להיות שווים. אנחנו צריכים לכפול את אגף שמאל והאגף ימין ב-0. מכאן בהינתן הנחה הזאת שאנחנו לא מוכנים לוותר עליה, אגף שמאל כאן חייב להיות שווה ל-x. ובהינתן הנחה הזאת שגם עליה אנחנו לא מוכנים לוותר, אגף ימין כאן חייב להיות שווה ל-0. אבל הגענו לסתירה. אנחנו ש-x לא שווה ל-0, וכעת אנחנו, כעת מכריחים אותנו ש-x יהיה שווה ל-0, ואנחנו לא מוכנים לוותר, אנחנו לא מוכנים לוותר על אף אחת מההנחות שלנו. כשאנחנו מגדירים מה זה אומר לחלק במספר כלשהו, הכפל באותו מספר חייב לתת לי בחזרה את המספר המקורי. ואנחנו גם לא מוכנים לוותר על ש-0 כפול כל דבר שווה 0, כך שההנחות לא מתיישבות מה שניסינו לעשות. למה שניסינו לעשות הוא הדבר היחיד שאלנו אלא אנחנו מוחננים לברר. לא נותר לנו אלא לומר ש K ישאיר לא מוגדר. הגנו לסטרה של הנחחות שלנו כי עשינו לגדיר את מה ש X חל K F S שווה. אנחנו מבטאים על ניסיון זה. אבל אסכים במיקרה ש bo X לא שווה ל 0 מה קורה כאשר X كان שווה ל 0 גם كان, קודם כל, נסע לגדיר, נניח... ש0 חלקי 0 שווה למספר כלשהו. נניח שזה שווה ל-K. אנחנו פועלים לפי אותו היגיון שהנחה אותנו בסעיף הקודם. נכתוב 0 חלקי 0 שווה ל-K. נצבע את האפסים בצבעים שונים. זה יהיה 0 ורוד וזה יהיה 0 כחול. שוב, אנחנו לא מוכנים לוותר על ההנחה. שאם מתחילים ממספר כלשהו X ומחלקים אותו במספר אחר, כאשר החילוק מוגדר, אם נכפיל את התוצאה במספר הזה, אנחנו צריכים לקבל את X. אנחנו לא מוכנים לוותר להנחה הזאת, אחרת ההגדרה שנקבל לא תהיה מוצלחת. לכן, מה שנעשה הוא, נכפיל את אגף שמאל ב-0 הזאת, שעליה אנחנו לא מוכנים לוותר, אגף שמאל אמור להיות שווה ל-0. אבל ה-Rod הזה, אנחנו אמורים לקבל את זה באגף שמאל. שוב, כל דבר שאנחנו עושים על אגף של אחד, אחד של המשוואה, על מנת שהמשוואה תמשיך להתקיים, אנחנו צריכים לעשות אותו גם על הצד השני. זה מלכתחיל לשני אגפים שווים. על מנת שמי שווים, כל פעולה שעושים באגף אחד צריכה לעשות גם בשני. בואו נכפיל את אגף ימין באפס. באגף שמאל יש לנו אפס, האפס עברות, ובאגף ימין, אפשר לכתוב פשוט אפס, אבל אנחנו עדיין לא מפשטים. אנחנו מקבלים k כפול אפס. המה שקיבא לנו كان, הוא לא סתירה. הלביתוי שאנחנו נחון נחון כל קי. זזה תיאור אחד ת הנחות שלנו במתמטיקה, שגם לא אנחנו לא מוכנים לברר. זה נחון נvrו כל קי, אין כל סתירה. אבל הבהיאי שרצינו. רצינו בעצם למצוא את הערך של k. היה נחמד, לא היינו מקבלים כאן 0 או 1 או כל מספר אחר. אבל בינתיים כל ההנחות שלנו, התשובה יכולה להיות כל k שהוא. אין שום דרך להחליט על k מסוים שיהיה התשובה שלנו. זה יכול להיות 100,000, זה יכול להיות 75 או כל דבר אחר. זה נכון עבור כל k שהוא. אי אפשר למצוא... מה k שווה? לכן יש לנו בעיה עם 0 חלקי 0. אנחנו לא, יודעים, לא יכולים לדעת למה זה שווה. אין שום תשובה עקבית לשאלה הזאת. לכן הוחלט להשאיר את זה לא מוגדר. אין שום תוצאה שהיא טובה יותר מתוצאות, מתוצאה אחרת. אבל יש כאן הבדל קטן. 1 חלקי 0 זה משהו שפשוט לא יכול להיות מוגדר. זה מוביל לסתירה. לעומת זאת 0 חלקי 0 יכול להיות כל דבר. אי אפשר לומר שזה שווה ל-0. לכן מאותמטיקה, במתמטיקה לבוא נאמר ש0 חלקי 0 הוא ביטוי לא מסוים